Tällä asetuksella voi kyllä myös tehdä paljon muita kivoja kikkailuja, mutta jää jo tässä tarkoituksessa hyvä muistaa. No sitten toinen, mikä täältä videovälilehdeltä kannattaa ruksia, on, että näytetään kaikki 49 videofiidiä. Normaalitilanteessa taitaa olla vain 25, jos se ei tuota ruksittuna. Eli isommalla ryhmällä, ettei kukaan jää ulkopuolelle, niin tämä kannattaa valita.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 saan molemmat asiat. Näen osallistujat, mutta osallistujien videot eivät pallennu No Sitten on toisenaan tilanteita, jolloin haluan, että myös osallistujien videot näkyvät. Ja siinä tapauksessa laitan ruksin to record-video, mutta myös kohtaan place video next to the shared screen, koska silloin tämä videofiidi ja esitys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 Ja silloin he ohjautuvat näihin oikeisiin, breakout-huoneisiin. Tässäpä taisi olla tällä kertaa ne asetukset, joista oli tarkoitus puhua.